تزوج رجل من امرأة دون علم والديها وبقي الزوجان في حيرة هل ينفك زواجهما بغضب, بغضب أبوي الزوجة هل تزوج رجل من امرأة دون علم والديها وبقي الزوجان في حيرة هل ينفك زواجهما بغضب أبوي الزوجة وهل عليهما إيقاع الطلاق حتى يرضوا الوالدين فما حكم الكتاب والسنة في هذا الزواج هذا في تصميم يعني الأب هو هو كيف يتزوجه ماذا ما يصلح لكن اذا كان الولي عاضلا منعها من الزواج بغير حق فالولي الثاني ان يزوج بدلا من الاب لاخيها او عمها موجود اقرب شخص بعد الاب يزوج ولو ما دار الاب اذا كان الاب عاضلا ظالما قد حجر عليها ومنعها من الزواج تسقط اليه فيزوج من دونه الى يعني ابنه الذي او اخيه الذي هو عمها اذا كان ما ابناء أو كان ابناءه مثله عاضلين أيضا منعينها من الزواج فللولي الآخر أن يزوج وللقاضي إذا منعوا كلهم يزوج إذا امتنع الأولياء أن يزوجوها بغير حق وعضلوها إما لمال كثير أو لعداوة بينهم بين الخاطب أو لأسباب أخرى فللقاضي والولي الأمر أن يزوجوها ولو لم يعلم آباؤها أبوها وأخوتها ولو سجنوا في ذلك لا بأس لأن هذا من من الظلم عن المرأة أما أن يزوجها غير ابيها بغير حق وبغير عظم من أبيها وبغير سبب شرعي هذا يكون في نكاح فاسد النبي عليه الصلاه والسلام لا نكاح الا بولي وابوها هو الولي يقدم على بقيه الاولياء المقصود انه اذا اذا زوجت الا شرعي يكون نكاح فاسد ويستحق الزوج والزوجه التاديب والتعزيز من جهه ولاة الامور حتى لا يعودوا الى يعني مثل هذا لا هم ولا غيرهم اما اذا كان الزواج عن عظم من الاولياء وعن اذن شرعي من ولاة الامور لان يعني الولي عضل وظلم فهي فهي تسقط ولايته لان قال ولا يعني اذا عضلها ابوها او اخوتها او او اعمامها او بنو عمها وظلموها ومنعوها من الزواج دخل ولي الامر دخل القضاء دخل ودخل ولي الامر النبي عليه الصلاه والسلام قال السلطان ولي ولا ولي له والعاضل ليس بولي نعم انا شاب اذا كان بعلم حداء استاذي وذبره هم يعني اذا الزوج من القاضي والقاضي يظلمون أهل هذه بينهم هم ماتوا اسهلال هو صالح في في يميل وهو وش دخل هذه لا ولا لا